ماذا يحدث؟ لقد اشتريت هذه الساعة الرياضية ليلة أمس سأعود إلى المتجر لاعيدها فوراً لهذا السبب تحديداً جمعتكم هنا يا سيد فهمان الناس ستجن جميع الساعات الرقمية معطلة وتظهر عداً تنازلياً غريباً اذا ليس العيب في ساعتي حمداً لله صحيح لم أعرفكم بساعة الرياضية بعد إنها تراقب نشاطي وتحركاتي كلها لأحسب عدد السعرات التي أحرقها والتي هي الصفر هذا ليس مطمئناً أبداً كيف تم تبديل جميع الساعات في المدينة هكذا؟ ولأي غرض؟ ربما عد لحفل رائع كلا يا سيد فهمان بحكم خبرتي في مكافحة الإرهاب أستطيع أن أجزم أنه عد تنازلي لقنبلة موقودة إذا كان لقنبلة فعلاً لم نرى العد في كل مكان؟ إثارة الذعر في قلوب المواطنين الأسوأ من الانفجار هو ترقبه وهذه هي مهمتكم المدينة كلها مرتبكة الآن وعلينا أن نحدد سبب كل هذه الفوضى وبسرعة أنا لدي خطة عادة ما يستهدف الإرهابيون أكثر الأماكن حيوية في المدن لكن كيف سنعرف أيهم هو المستهدف؟ ستكون مهمة صعبة وستستدعي انتشار الكثير من القوات وربما تعاون بعض القوى المدنية ولكنني واثق أننا بتكثيف جهودنا نستطيع إيجاد القنبلة قبل فوات الأوان هذا إذا كانت قنبلة من الأساس؟ عن ماذا تتحدث؟ بالتأكيد هي قنبلة ألم ترى شيئاً مماثلا لهذا من قبل؟ لم أفعل، لكنني قرأت منذ 150 عاماً بالتحديد قامت أحدى المنظمات الإرهابية بشيء مماثل استيقظ سكان مدينة لندن على ساعات رملية منتشرة في كل أرجاء المدينة كلها تعد عداً تنازلياً نحو حدث غامض أي حدث؟ وكيف عرفت بهذا؟ هذا عنوان البحث الذي يعمل عليه دكتور يونس لكن البحث لم يتم نشره كاملاً بعد عادة ما تعود تشكيلات مماثلة لوجود تنظيم آخر يدعمها مادياً وهل لديك فكرة عن التنظيم الذي يمولها؟ كلا يا سيدي ليس لدينا أدلة قاطعة بعد السؤال الأهم والأخطر هو سبب وما هي العد الغامض الذي يخيم على مدينتنا الآن ومن يجيبنا على هذا السؤال؟ سيدتي هل انت بخير لا تقلقي نحن من قوات الشرطه لكنني لم اطلب الشرطه ارجو منكم ان تخرجوا من منزلي فورا سيدتي لم ناتي هنا الا لمساعدتك لم اطلب مساعده من احد وخصوصا الشرطه طلبوا مني تحديدا الا افعل ذلك من من الذي طلب منك ذلك العصابة التي اقتحمت المكان ليلة أمس، واختطفوا زوجي وأخذوا كل أبحاثه، أمروني ألا أبلغ أحد، وسيعود زوجي سالما في الغد. أخشى أن يصيبوه بمكروه. سيصيبونه بمكروه فعلا إن لم تساعدينا في القبض عليهم. أليس لديك أية معلومة قد تساعدنا في تحديد هويتهم؟ إن ساعدتكم ربما يقتلون زوجي. وإن لم تساعدينا؟ قد يهددون المدينة بأسرها بما فيها زوجك أرجوك سيدتي إن كان بمقدور أحد أن يحميك ويحمي زوجك فبالتأكيد هي شرطة مدينتنا ولن نحاول أبداً أن نعرض حياتك أو حياته للخطر يونس لم يكن على ما يرام في الأونة الأخيرة وطلب مني أن أحتفظ بهذه في حالة حدوث أمر طارئ كانت مشفرة بعدة طبقات من الحماية لكنني تمكنت أخيراً من الدخول منظمة رابطة العدل هي منظمة يعود أصلها إلى آلاف السنين هدفهم هو تغيير مفاهيم العدل المدنية المتعارف عليها وترك الناس تطبق العدل بأنفسها أذا كلام مجنون ويبدو غير مفهوم مكتوب هنا أن الدكتور يونس وجد بعض الأدلة تشير إلى احتمال عودة هذه الرابطة من جديد لكنه لم يحدد متى وأين ستكون ضربتهم القادمة كما أن الأدلة التي جمعها ليست قاطعة بشكل كامل ماذا عن العد التنازلي؟ إلى ماذا كان يشير؟ مركب نادر جدا يدعى سنترد قاموا بتهريبه في شحنات الخضروات الواردة إلى البلد عند ظهور أثار هذا المركب على البشر يتبقى للشخص أربع وعشرون ساعة فقط حتى يحدث ماذا؟ حتى يموت أعزائي سكان المدينة لابد أنكم الآن تتساءلون عن العد التنازلي الذي حل على مدينتكم اليوم وها نحن هنا لتوضيح الأمور نحن رابطة العدل جئنا لتحريركم من السجون التي حبستكم فيها مدينتكم جميع المساجين وحراس السجون سيلاحظون الآن طفحاً جلديا أخضر على أجسادهم لا داعي للقلق ما هو إلا سم قاتل قمنا بدسه في مياه الشرب بالسجن وبعد 24 ساعة سيموت كل شخص استوعب السم في جسده إلا إذا فتحت المدينة سجونها لتحرير كل من تم حبسه ظالماً كان أو مظلوماً حينها وحينها فقط سنقوم بإطلاق المصل لكم جميعاً الاختيار الآن لكم هل تودون لهم الموت؟ أن تشردوا عائلات هؤلاء الحراس والمساجين ليحزنوا عليهم؟ ام ان تتفاهموا وتتعايشوا معا بعيدا عن انظمه العدل الضعيفه لديكم اربع وعشرون ساعه سيد نبيل اتسمح لي بكلمه ماذا تريد انا اعرف انك ارمل وتربي ابنتك بمفردك اليس هذا صحيحا بلى كيف ستعيش وابنتك من بعدك ان حدث لك مكروه هذا لا يخصك بل يخصني ويهمني امرك انا لا اريد ان اموت ولا اريد ان تصبح ابنتك بلا اب ماذا تقول لنقل ان حادثا بسيطا قد وقع ربما وقعت منك مفاتيحك بالصدفه قرب زنزانتي فتحتها وخرجت وخرج باقي المساجين ها نحن خرجنا فلا يموت احد ولا يعاقبك احد كلا هذه جريمه مستحيل ان افعل هذا خروج, خروج. ما العمل الآن سيدي؟ كيف سنترك الناس تموت؟ هل نفتح السجون فعلا؟ ليس إذا سبقناهم إلى صنع المصل أولا الدكتور يونس يوضح هنا اسم المركب وتركيبه الكيميائي بشكل تفصيلي جدا لكن تركيب المصل غير مكتمل، الملفات لا تزال ناقصة لابد أنها مسودة أولية للبحث إذن؟ فالشخص الوحيد الذي يعرف سر تركيب المصل الآن هو الدكتور يونس كل ما علينا فعله هو تحديد مكانه حتى ننقذه ليشرف على عملية إنتاج المصل بكمية تكفي للسجن بأكمله ونوقف المنظمة عند حدها وقد عرفت كيف سنقوم بهذا تحديداً سيدتي هذه علبة الساعة الرياضية التي يرتديها المساعد فهما أهي تخص زوجك؟ صحيح إنه يرتديها الآن وكما قلت لنا مسبقاً يا فهمان فهذه الساعة تراقب تحركاتك وتتتبعها أجل بمجرد إدخالك لرقمها المتسلسل على الموقع الإلكتروني سيحدد لك الأماكن التي تواجدت فيها وسرعة حركتك لكن ما علاقة هذا بالدكتور يونس؟ مهلاً لا تقلق يا دكتور لم يتبقى سوى ثماني عشرة ساعة فقط إما أن تنصاع المدينة لأوامرنا وتفتح السجون أو أن يموت كل من فيها وماذا بعدها؟ هل ستقتلني؟ بالتأكيد لا يا دكتور لقد بدأنا نتابع أعمالك حينما نشرت مقدمة بحثك عن رابطتنا واستطعت تحليل وصفتنا القديمة التي نتوارثها منذ مئات السنين شخص بخبراتك وعقلك الفذ سيكون مفيداً لنا في عملياتنا القادمة بلا شك كيف أساعدكم وأنتم تهددون بصنع الفوضى وقتل الناس؟ هذا رأيك أنت؟ لكنني أرى العكس تماماً نحن نعيد المدينة إلى الطريق السليم يجب أن يكون هناك توازن طبيعي بين القناص وفريسته هذا هو قانون الكون مدينتكم بالتحديد كانت من أنشط المدن في محاربة الجريمة وسجن المجرمين بنظامكم الظالم لهذا اخترناها. ولهذا سنوقفها عند حدها. أهذا أفضل ما عندكم؟ غاز مسيل للدموع؟ لكنه ليس غازاً عادياً. إنه نفس المركب الذي دسسته في مياه شرب السجن. لكنه بتركيز أكبر بإثنين وسبعين مرة. ملاحظات الدكتور يونس كانت مفصلة جدا اثنين وسبعين مرة أي أن أمامك ثلاثين دقيقة لكي تسلمنا الدكتور وتقوم بالاستسلام ولا تقلق. مصلك لن ينفع معك ستحتاج إلى مصل أقوى بكثير وهو في حوزتي ماذا تقول؟ ليستسلم الجميع على الفور أحسنت الاختيار لقد اخترت أن أعيش لكي أخدم العالم والمنظمة فقط لا غير أفضل خدمة ستصنعها للعالم هي وجودك في السجن دكتور يونس، هل يمكنك حقا صنع عقار مضاد؟ بالطبع ماذا تقول؟ هل ظننت أن هذا سم فعلا؟ إنه مركب يسبب أعراضا مشابهة ليس إلا ملاحظات دكتور يونس كانت عامة ولم تكن لتسمح لنا بصنع المصل المضاد ولكنني خمنت انك لا تعرف هذه المعلومه اظننت حقا ان الشرطه قد تقتل شخصا او تعاقبه بدون محاكمه عادله تحرك امامي حتى وان اوقعت بي وبرجالي كلهم حتى وان اوقعت بتنظيمي باكمله نحن لا نعمل وحدنا يدعمنا كيان اكبر بكثير كيان اكبر